السلام علیکم ویلکم ٹو محمد ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں ہم ڈسکس کریں گے گوگل اوتھنٹیکیٹر کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں اور کیسے یوز کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں جزا جزاکر تو سب سے پہلے ہم پلے اسٹور میں جائیں گے وہاں ہم سرچ کریں گے اوتھیٹر سرچ کرنے پہ آپ یہ لوگو بھی یاد رکھیں اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے گوگل اوتھینٹیکیٹر آپ نے اس چھ ایم بی کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایپ میں لے کر چلوں گا جہاں پہ آپ کو کچھ گائڈ کر کے اس کے بعد ہم پریکٹیکلی اس کو گوگل آئی ڈی پہ لگانا ہے. بھی سکھائیں گے تو چلتے ہیں اپنے ایپ میں تو یہ اس کا فرنٹ پیج کچھ اس طرح کا ہے انڈیگیٹر ایپ آن کریں گے تو آپ کے پاس انٹرفیس کچھ اس طرح کا آئے گا فرسٹ ٹائم آپ کو کہے گا یہ کچھ گائیڈ لائن بھی وہ دیتے ہیں کہ آپ کیو آر کوڈ بھی سکین کر سکتے ہیں اور کوڈ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اب ہم گیٹ سٹارٹڈ پہ پریس کریں گے تو یہ دو آپشن آپ کے پاس ہیں اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ اگر میں آیا گوگل اکاؤنٹ جو ہے اس میں سیٹ اپ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں مجھے دو آپشن دیے گئے ہیں کہ آپ کیو آر کوڈ بھی سکین کر سکتے ہیں اور انٹر کوئی ادھر کی ہمیں ملے گی وہ بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں گوگل اکاؤنٹ میں وہاں سے آپ کو سکھاتا ہوں کہ کیسے اس کو لنک کریں گے ہم گوگل اکاؤنٹ جس میں میں اوتھنٹیکیٹر کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں یا لنک کرنا چاہتا ہوں اس میں جائیں گے یہاں या پہ سیٹنگ میں جا کے گوگل اکاؤنٹس میں جا کے یہ اکاؤنٹ میں گوگل اکاؤنٹ پہ آپ کلک کریں سائڈ لیفٹ سائیڈ یا آپ لوگوں کا شاید رائٹ سائیڈ اس کی سیکیورٹی پہ آئیں نیچے اسکرول ڈاؤن کریں تو آپ کے پاس یہ آپشن نظر آ رہا ہوگا ٹو اسٹیپ ویریفکیشن کا تو آپ ٹو اسٹیپ ویریفکیشن پہ اس طرح کلک کریں اور جسٹ ونس میں گوگل کروم میں جا رہا ہوں آپ کوئی بھی براؤزر سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس جو آئی ڈی آپ نے سلیکٹ کی تھی اس کا پاسورڈ ہی مانگیں گے یہاں پہ آپ اپنے آپ نے اپنا پاسورڈ دے دینا ہے یہاں میں اپنا پاسورڈ دے دیتا ہوں اور پاسورڈ دینے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے نیکسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو پیج سامنے انٹرفیس ہوگا یہ ابھی میرا اوتھینٹیکیٹر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن مانگ رہا تھا کہ آپ ہی ہیں یا کہ کوئی اور کنیکٹ کر رہا ہے تو یہ جیسے آپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ٹو اسٹپ ویریفیکیشن کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں آپ نیچے اسکرول ڈاؤن کریں تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے اوتھیٹر ایپ کا آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے اوتھینٹیکیٹر ایپ میں آپ نے یہ کلک کرنا ہے آپ نے آگے جانا ہے اب یہاں پہ دو باتیں ہیں ایک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس اوتھینٹیکیٹر ایپ میں دو آپشن دیے جاتے ہیں یا آپ اسکینر کے تھرو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو موبائل ہیں تو آپ کے پاس یہ کیو آر کوڈ آپ کا اسکیننگ کے لیے ہو جائے گا وہاں سیٹ اپ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس ایک ہی موبائل ہے اسی میں میں, میں نے اوتھنٹیکیٹر ایپ بھی ڈالے ڈالی ہوئی ہے اور اس کو میں نے سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ نے بس صرف یہ کر دینا ہے کہ یہ کانٹ اسکین ایٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یا آپ کے پاس جو کوڈ شو ہو نمبر تو آپ نے سمپلی اس کو کاپی کر لینا ہے پریس پکڑیں گے اس طرح ہم اس کو اس کو ہم نے کاپی کیا یہاں سے کاپی کرتے ہی ہم نے جو ہے جانا ہے اپنے اوتھنٹیکیٹر ایپ میں اوتھنٹیکیٹر ایپ میں جائیں گے یہاں پہلے بھی میرے پاس آئی ڈیز کچھ ہیں یہاں پہ آپ نے یہ دو اپشن آپ پلس دیکھنا ہے پلس پہ آپ نے دبا کے اس کے بعد آپ کے پاس انٹر اے سیٹ اپ کی پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں آپ جو اکاؤنٹ لنک کرنا چاہتے ہیں اس اکاؤنٹ کا نیم یعنی جیسے میرا بھی فورٹی ایم اس طرح میں اپنے لیے ہنٹ لکھ لوں گا کہ مجھے یاد رہے تو وہ اپنی آئی ڈی کا اکاؤنٹ کا نیم لکھ لیں اور جو آپ نے کوڈ کاپی کیا تھا وہ یہاں پیسٹ کر دیں اب یہ جو تیسرا اپشن ہے اس میں آپ چیک کر لیں کہ آپ کو یہ کوڈ ٹائم بیس چاہیے یا کاؤنٹر بیس تو یہ ٹائم بیسڈ پرفیکٹ ہوتا ہے یہ تھرٹی سیکنڈس کے بعد ریفریش ہوتا رہتا ہے تو اس پہ آپ سیلیکٹ کر کے ایڈ پہ کلک کر دیں ایڈ پہ آپ نے کلک کیا تو آپ کے پاس یہ یہ اس کو آپ پریس پکڑیں تو یہ کاپی ہو جائے گا آپ واپس جائیں واپس جا کے یہاں نیکسٹ پہ آپ جب کریں گے انٹر کوڈ یہاں پہ آپ نے یہ کوڈ دے دینا ہے جو آپ نے ابھی کاپی uh, کیا تھا یہ آپ کا اوتھنٹیکیٹر ایپ جو ہے لنک ہو گیا ہے ایڈڈ ناؤ آ گیا ہے تو یہ ایک سمپل طریقہ تھا اوتھنٹیکیٹر ایپ کو لنک کرنے کا اپنی سیکیورٹی کو اور پکا کرنے کا تو دوستو اگر آپ کو جی میل اکاؤنٹ بنانا اور اس کے بعد اس کی ٹو افیکٹر ویریفیکیشن کوڈ لگانا اس میں نمبر ایڈ کرنا اگر یہ سب کچھ آپ نے آپ کو نہیں آتا تو میرے پچھلی ویڈیوز ہیں جس کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ لیں تو آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر کریں بیلائکن بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے والدین کا اپنی گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت فیا